Kiitos tosi tärkeistä puheenvuoroista. Olen Jasmin Aamsil, Ruskeat Tytöt ryn toiminnanjohtaja ja tänään jatkan aiheesta Vähemmistä media. Ruskeat Tytöt on saanut alkunsa 2015 koko Hubaran blogista nimeltä Ruskeat Tytöt ja kehittyi siitä sit myöhemmin 2017 mediaksi, joka on siis Suomen ensimmäinen rodullistetuilta ihmisiltä, rodullistetuille ihmisille, suunnattu media. Ja minkä takia, haluan käydä muutamia termejä ensin läpi ennen kuin mä menen itse aiheeseen. Minkä takia mä puhun vähemmistöstä, liittyy tietenkin siihen, että enemmistö Suomessa on valkoisia ihmisiä, mutta mä haluan tuoda myös esiin, että vähemmistö voi olla myös problemaattinen sana, jos me jatkuvasti toistetaan sitä, että ruskeat ihmiset ovat vähemmistö, koska oikeastaan Loppujen lopuksi ruskeat ihmiset on enemmistö globaalisti ja nykyään usein käytetäänkin sanaa People of Global Majority, joka saattaa oikeastaan olla kuvaavampi, kuvaavampi termi. Ää, mu muutamia muita sanoja. Mä käytän sanaa ruskea usein tuista ihmisistä. Ää, ei ole mitään oikeita sanoja usein toimittajat tai muutkin kysyvät, että mikä on se oikea sana, mitä pitäisi käyttää, mutta mä en voi sanoa kenellekään, mikä on oikea sana. Mä voin kertoa, että mä käytän sanaa ruskea. Bypok by on yleensä sellainen, mitä nykyään käytetään kuvaamaan rodollistetuksi tulevia ihmisiä. Sitten vielä rasismista. Mediassa käydään usein, kun puhutaan rasismista, käydään usein keskustelua siitä, että mikä on rasismia ja mikä ei ole rasismia. Haluan muistuttaa vain tässä kohtaa, että rasismi ei ole siis pelkästään ennakkoluuloja, tai jotain stereotypioita, vaan se on nimenomaan ennen kaikkea rakenteellinen ihmisyyden, ylemmyden ja alemmuuden hierarkia ja se liittyy aina valta-asemaan. Aina kun me puhutaan rasismista, niin meidän pitäisi myös muistaa puhua valkoisuudesta. Ja tämä tuntuu olevan edelleen välillä tabu suomalaisille. Mä olen tosi ilahtunut, että tänäänkin tota, ensimmäisessä puheenvuorossa uskalletaan sanoa sana valkoinen. Se on niin jo edistystä vielä muutama vuosi sitten se oli sellainen asia, että jos sanoit ihmistä valkoiseksi, niin se niin kuin tavallaan herättää niin paljon tunteita, että se saattaa viedä koko viestin, viestin ohi. Tosiaan valkoisuus ei se on, samalla tavalla kuin Janne toi esiin sen, että sukupuoli on muut, niin kuin tavallaan muuttuva konstruktio, niin samalla tavalla valkoisuus on ja se ei nimenomaan se ei pelkisty niin kuin, Tulkintaa ihoväristä eikä se ole ruuminpiirteinen ominaisuus. Mä lainaan vähän Minna Seikkulan väitöskirjatutkijan sanoja tässä. Ja valkoisuus voi my myös liittyä va vaatetukseen, puhuttuun kieleen, uskonnollisiin symboleihin tai kansalaistatukseen. Ja näistä monista ominaisuuksista ja attribuuteista rakentuu sellainen valkoisuuden ideaali, joista sitten taas rodullistavien tulkintojen varassa rasi toimiva rasismi ammentaa. Ja Mä puhun niitä aika paljon mainonnasta silloin kun mä puhun rasismista, koska minulla on itsellä tausta, markkinointitaustaa. Ja itse asiassa mä mä itse äh, kiinnostuin median representaatioista sitä kautta, että mä tutkin ensin mainontaa, koska mainonnassa on tavallaan historian aikana tosi paljon näitä vastakkainasetteluja sitä, äh, mitä tarkoittaa olla valkoinen ja mitä tarkoittaa olla rodullistettu ja mikä on se ihanne ja mikä ei ole. Ja tätä media jatkaa edelleen tänä päivänä. Ää, ruskeat tytöt media on vähemmistömedia ja niinku useimmat vähemmistömediat, myös ruskeat tytöt on syntynyt vastauksena homogeenisyyteen, mikä on vallalla media-alalla. Olen nyt ottanut tämän Helsingin Sanomien ää, toimituksen kuvan tähän, mutta kyseessä voisi olla muukin, ei ole tarkoitus osoittaa sormella yhtä mediaa, mutta kaikista medioista ei löydy mitään kattavaa kuvaa. Mutta kun me katsotaan tätä, niin tämä muistuttaa mua siitä, vaikka tämä ei välttämättä ole kaikki ihmiset, niin et edelleen vuonna 2020 meillä on sellainen tilanne, että toimitukset näyttää tältä, ja samaan aikaan niistä silti saatetaan käyttää sanaa tasa-arvoinen, ja että toimitus tuntee Suomen. Eli, ja mä haluaisin kyseenalaistaa tämän ja mä haluaisin kyseenalaistaa myös sen, että kun me puhutaan tasa-arvosta, niin meidän pitää myös puhua muista asioista kuin naisista ja miehistä. Meidän pitää puhua sukupuolesta moninaisesti, mutta meidän pitää myös muistaa muut vähemmistöt. Ja tässä kohtaa mä lainaan Ilse Devren sanoja. Mitä se tarkoittaa, että selvästi alisteisessa asemassa oleva vähemmistö, joita ainakin useimmat länsimaisissa yhteiskunnissa elävät etniset vähemmistöt ovat? On jatkuvasti kuvattu valkoisen ammatillisen elitin toimesta, joka toimii hallitsevasta asemasta ja jonka ajatteluun rodusta ja etnisestä alkuperästä vaikuttaa 500 vuoden kolonialismin verinen historia. Mitä se tarkoittaa kyseisen yleisön tavoittamiselle mediatuotteilla? Jos useimpiin mediatuotteisiin on sisäänkirjoitettu sama joukko kulttuurisia oletuksia ja ennakkoluuloja, koska niiden tuottajat jakavat samat kulttuurikokemukset, niin nuo taustalla olevat normit ja arvot, jotka voivat hyvinkin olla piilossa, välitetään itsetietoisena totuutena. Kun näemme representaation mustuudesta, se ei kuvaa mustana olemisen todellisuutta, vaan viittaa tiettyyn tapaan nähdä mustuus. Kyse ei ole mustana olemisesta, vaan tulemisesta nähdyksi mustana. Ja tänä päivänä edelleen etniset vähemmistöt esitetään länsimaisessa ja pohjoismaisessa mediassa. Enimmäkseen ensinnäkin vähäisesti, sen jälkeen stereotyyppisesti, yksipuolisesti, passiivisena, usein uhrin tai uhkan tai syyllisen rooleissa, usein ihan tutkitusti yhdistettynä rikollisuuteen, silloin kun puhutaan maahanmuuttajista, ja siis enimmäkseen negatiivisissa konteksteissa. Ja täällä on vaikutuksia vähemmistöihin, tutkitusti, on vaikutuksia syrjittyjen ryhmien identiteettiin, kuuluvuuden tunteeseen, mielenterveyteen, syrjäytymiseen ja väestön jakautumiseen. Ja etniset vähemmistöt, ihmiset, niihin kuuluvat ihmiset kokee myös itsetunnon madaltumista ja epäonnistumisen tunnetta mediarepresentaatioiden takia. Myös on tutkittu, että maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten lap lapset kokee surua ja häpeää silloin, kun ne näkevät pohjoismaisen median valitsemat ja tuottamat suhteettoman negatiiviset ja takapajuiset representaatiot heidän omista tai heidän vanhempien taustamaista. Ja kun etniset, että no vähemmistöihin kuuluvilta ihmisiltä, että puhun etnisistä vähemmistöistä, mutta me voidaan puhua rodullistetuista ihmisistä, me voidaan puhua, maahanmuuttajista, siis me voidaan puhua maahanmuuttajista, jotka kuuluvat ei-valkoiseen väestöön, kun heiltä kysytään, että johtuu, mistä tämä sitten johtuu, mitä, mitä tavallaan ajattelee, että mistä se johtuu, että media representoi heidät näin, niin he lähestulkoon aina vastaan, että se johtuu siitä, ketkä tekee mediaa ja siitä, että median tekijäkunta eli kaikki kirjoittajat, tuottajat, päätoimittajat, julkaisijat edustaa etnistä valtaväestöä, joka ei osaa esittää etnistä vähemmistöä ja niiden edustajia uskottavasti, eikä välttämättä edes ole kiinnostunut niin tekemään. Sitten vielä median rakenteellisesta, nimenomaan median rakenteellisesta rasismista. Siitä on esimerkki esimerkiksi se, että journalistit kokee muun mm. muassa Ruotsissa todistetusti suuren aukon retoriikan ja käytännön välillä, kun vertaillaan julkisen yleisradion monikulttuurisuuslinjauksia ja itse ohjelmatarjontaa. Journalismiin kuuluu myös luokakohtainen luonne, ja sosiaalisella eliitillä on tosi heikot verkostot ja yhteydet sosioekonomisesti huonommassa positioissa oleviin vähemmistöihin. Ja tämä liittyy myös vahvasti siihen, mikä noissa tehtävissäkin tuli esille. Eli ei välttämättä tunneta ihmisiä, jotka jotka kuuluu tiettyihin ryhmiin. Myös mediarepresentaatiot vaikuttavat siihen, että alla ei välttämättä edes hakeudu vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, koska se representaatio on jo niin negatiivista. Sitten tietenkin mediaala ei voi syyttää kaikesta. Eli tavallaan siellä taustalla on myös paljon enemmän rakenteellista rasismia ja syrjintää, jotka vaikuttavat siihen, että ketkä media-alalle Eli Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisen naisten työllisyys on huomattavasti suomalaistaustaisia naisia matalampi. Rasistista häirintää kokeneiden mustien ihmisten määrä Suomessa on yli kaksinkertainen EUn keskiarvoon verrattuna. Koulutukseen liittyen koulutus periytyy ulkomaalaistaustaisilla enemmän kuin suomalaistaustaisilla ihmisillä ja usein työtehtäviin ja opiskelun kannalta on liian korkeat kieli-autovaatimukset hakijoille. Puhuin muutamasta tavallaan tiedosta, mitä minulla on. Mä esittelin jotain dataa, mutta oikeasti meillä on iso ongelma sen osalta, että meillä ei ole dataa siitä, mitä ei-valkuisilla ihmisillä menee Suomessa. Ja sen takia mä haluankin kysyä medialta, että missä se data on ja mitä me odotetaan. Me ei välttämättä voida odottaa vaan sitä, että meidän valtio alkaa luokittelemaan ihmisiä tai keräämään sitä dataa, vaikka mä kyllä kannustaisin siihenkin, mutta oikeasti myös mediatalot voi kysyä muutakin, että oletko nainen ja oletko mies. Ja myös julkaista tätä dataa, koska me tarvitaan sitä. Nämä esimerkit on New York Timesista. No, mitä ratkaisuja meillä sit on? Se mitä me tehdään Ruskeatytöt median kanssa on, että me, tuodaan, me yritetään nimenomaan madaltaa sitä kynnystä media-alalle, jotta se ei olisi niin Vaativa, ja että me pystyttäisiin luomaan myös sellainen ympäristö, missä rodullistetut se toimittajat ja alalle haluavat pystyisi toteuttaa itseään toimittajana ilman niitä ihan yhtä vaativia rakenteita ympärillä. Se haaste tässä on se, että edelleen vähemmistömediat toimii hyvin tavallaan erillään muusta mediasta ja ne on aina Niissä on aina tavallaan se resurssien puute, joka rajaa meidän toimintaa. Ja ilman rakenteellista tukea vähemmistömedioille, niin tämä ongelma ei myöskään tule ratkeamaan. Mitä sitten media-alan muuten voi tehdä? media ja yliopistojen tulee tehdä alasta houkuttelevampi. Muunkin kuin yliopistokoulutuksen omaavia tulee kehottaa mediakentälle töihin. Kotimaisen valtavirtamedian tulee työllistää toimittajia muista paikallisista medioista, joihin pääsy on helpompaa. Toimituksessa pitää lisätä tietoisuutta nimenomaan syrjinnästä ja monimuotoisuudesta. Ja Mediapoliittiseen päätöksentekoon on sisällytettävä monikulttuurisuus ja median monimuotoisuudesta on käytävä kriittistä julkista keskustelua journalististen arvojen ja käytäntöjen muuttamiseksi. Sen lisäksi mä lisäisin, että joka ikinen, ja nämä ovat sellaisia asioita, mitä myös me tehdään vähemmistömedioissa pitää miettiä että tätä vielä enemmän kuin mitä muuten tavallaan pitäisi miettiä. Meidän pitää miettiä, että miten me lisätään meidän osaamista, miten me parannetaan meidän osaamista sanastosta, ilmiöistä, mitä me tiedetään rasismista, moniperusteisesta syrjinnästä, representaatiosta, meidän historiasta. Meidän pitää laajentaa verkostoja jatkuvasti. Meidän pitää rekrytoida tietoisesti ja monimuotoisesti. Meidän pitää purkaa lasikattoja. Siihen voi tehdä sen, sen tavallaan saavuttamiseksi voi tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Meidän pitää kerätä dataa, jakaa sitä. Ja meidän pitää ennen kaikkea meidän pitää ajatella meidän kohderyhmänä koko kansa, myös vähemmistöt. Ja vielä loppuun sanon, että kun mietitään representaatioita, niin aina pitäisi pyrkiä siihen, että me normalisoitaisiin toiseuttamisen sijaan. Kiitos.